jiweenye nguvu dawa mla kama kuu wewe ulieka mtaka wa uwezo wako kwa kinywa chako bana vyote vikawa ukanimba tena kwa sura yako ukanipa akili ukane ka sauti katika kinywa changu niweze kutangaza na kuzi imba, zako ku. na kuimba na kuimba hapa na, na sifa Sifa zina na, na, na kuna imasifa zako kama kale wapigani Ata ifate ule la Israel ni only toa Kwenye siri kwenye utumwa nakuwapeleka ndani kwenye hadi only faji kama eti wenja uli wapa chakula kwenye giza osiku ulifanyika nuru na wakati wa mchana wingu lako liliwa na na zako masifu jingana walikuwa kimasifa zako umeni eni shamba ngi ajali magonjwa ubeneficiary belia adu wizardangu wengine si cha order wakufananishwa na wheni mbeti hisha kwa bacho yangu leo ninatangaza dunia isikie hakuna mungu mwingine za na asubuhi, chana hata jioli, kesha, imba asubuhi jana hatajioni kwa kinywa changu mtakeshalikisi kujina lako nakuimba nakuimbia baba na jina lako naku na nasifu jina lako kuna jina si na, si kuna imba,